u svom pozvu. Znači, ide je da pričamo o nekom i je, o Tako da, moje prvo pitanje kad vidimo, kako so mišljeni da opušava to to je najidavnije rješenje na zmanjstvu. su bolje. zašto onda nekako imamo šajnog baš ne funkcioniši kako uprava odnosu uđenja pa življena sve ovdje funkcioniš ovdje nema nikakav problem kako misliš žena nema ljudi zadovoljni, sretni ustaniš za problemom živiš za problemom zastiniš za problemom pa se komivaju 20 godina i šta treba voljeti kako ti ustvarjači reći da i ne znamo kako je, je živjeti bez problema, kako te nama nije pravdu im živjeti bez problema ili šta Pa kad vidim život onda u usporedbi čini se da je kod nas najboljišća, nema bolje. to znači da ti u hodskom veckom ništa ne daaj to i certifikat mi nedostaje treba da se da mi se to se imam da se ta tako finalno dogovorimo da radiš sve sve probleme pa onda ti kad na budžetna pitanja a a a šta bi oni da je sasnog... Šta bi on većo? Bila... No, bi... Da, da, šta bi budžetljivno? U tom momentu mi bi najnije uzvijeli, kuše, u bobu, To je strašno, a nesmista. Dakle, ne treba ih učin formirati, jer onda bi bila osoba koja nekako se nam je ona druga. Zamisli da, da utječeju na prijmanje. Dobro, da sam podigati je volaš, da misli da imanjem jednoštvo <tiri> čakvije da To Ako ne što priča, što sada smo... da kažem da imam namjer učestvovati u problemama. Neka ostane kako jeste, jer namjeru da ljudima, mnohosti koji imaju previše zavlače postupuđe želite. Zavlače postupuđe želite. Imaju u niko 7 ozlata u njima, imaju po 5-6 u nespradnih mjesta. To je 500. A recimo je ona... Da u pi nekako dostaš duševnu polka, neko po taj E, ište, to je pođasno. Zašto znači, i tako da neko može da rastu polot i neko je neko? Znači, se zavodaj, onda je to to. Navika jednostavno, onaj, a uh, navika je a Recimo, ako je tebe ovo idealno državno rekao se jeste, koja je bila idealna uh, funkcija koju ti mogla odnašati? Ono, koja bi, recimo, sve promijenila? Kad bi se promijenilo uređenje u Bosni i A Hercegovini... A kada se da je promijelo, kad je stalo ovako, šta bi bilo idealno? I da ostane ovako, ja najviše volo da budem počištačica. Ja, u nekoj instituciji, u nekoj privatnoj vili. U svih institucijama, u privatnoj vili, institucijama, nije bitno. Evo, mogu daći ili je. Bilaš, odrljamo. Dakle, sve je ono uvijek kao što se A ono, uvijek paš svim I sve je naš nauč. I doktora, i sestri, znaš šta je radio, kako je pomiješio, gdje je pomiješio, Šta je jeo, gdje je išao. Kad... Sve informacije, kad bi te A kad bi bilo to od nekoj državi, e, nekolo bolje, da ti budeš neka, nazvam, ministra sve čega ili predsjednik? Nisam ga zmišljala, a kad je bila ministraka, šta bi ja ražila o to novca mjesec dana? da bilo se i kućni uđet, kao pare a dok sam bila plaća, do 5 ljada, manaka, pa komisija 500, pa druga komisija 600, pa ja. pa sam ima koja žljadaka, pa na onom pakotetu kojom žljadaka, ja se izgleda jednostavno, ja stvarno ne znam šta gleda. A mislim, kako bi ti svoj poslov, bi ja, ja, ja. ali bih ga našla odgova armije, su Mislim kada sam skimba za praca, sve te obaveze i filmski i ko će na svoj radno je sobij. Daži da u čak je bila mi i kao. Čistači da konopor. Čistačica je kola, je da radi mislana, ima laci, za Jer su država uz čistačica inače, pokušava sve čistar. To bi bila idealna, idealan pospor iz razloga što bi imala sve moguće informacije, a to bi kasiralo na neki drugi. A što šaku s tim informacijama, sad Da stvarno ja se slavna. Znači, sad sve i da te brosne sve informacije. I šta ti jedna s tim informacijama? Pa prvo bi ih prodala, na primjer. Prvo bi ih prodala mu. Ja pa bih prodala studijama, tužiocima, pa bih prodala u nekim stranim faktorima, pa prodala bih svi pri životinjkama raznim, a pošto se to ne plaća, i informacije su neplaćene, znači i tu biznisko. Ali pošto novac nije važan, ja, vjerovatno, ja došla toči opet da smo ove ovaj svjetlo osećine, ali bila duhovno naklanjena, jer sve znam. Znači, ti bi moja da si ovdje malo transpareni, ali... A da, sve informacije i ja bi od toga živio. Recimo sad, kao ta neka ukranteza kolika biste je da bila Mislim, ono, realno za taj poslato ti obavljala, ali se da se ne, ne sa sanima, ali... A, uh, dva puta prosje. To je, je... I yes. je, no, to je 16 maraka, bila mi prezorzola, organizirala svoj život maksimalno lijepo. Hmm. Stigla mi sve da plati, stigla mi sve da plati. Znači, da, to je moja odsada. A čemu se tiče... Ona, a ništa je neki švedski model, neki švicarski, ne znam, a neka? A to kod nas ne može, Nate, to ne može, na ovim prostorima to ne može. Uopšte, mislim, kako bi to funkcionira. svoje što Pala bi mahala, pala bi mišljenja, pala bi sva radna mjesta, B morala bi parkirati vozbu ondje gdje je previđeno, ne bi mogla izlaziti ono na trotar gdje mi se četne, ovaj, od parkinih pavka, pa daj. da, da, da. sve što se doživlja.